السلام علیکم ورحمۃ اللہ مطلب موجودہ حالات میں عورت عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے شرعی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اور غیر محرم مرد عورتوں کو تعلیم دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح غیر محرم عورتیں مردوں کو پڑھا سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں کچھ قاعدے ہیں قوانین ہیں کچھ شریعت کے تقاضے ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری